Можна говорити про е, кілька вимірів е, часткової мобілізації, оголошеної в Росії. Перший вимір – це міжнародний вимір. І е, оголосивши так звану часткову мобілізацію, ми поговоримо далі, чому це часткова мобілізація, да, чому це слово не відповідає дійсності. Оголосивши цю часткову мобілізацію, Володимир Путін показав, що він фактично, не збирається зупинятися. Всі його розмови про те, що він нібито готовий до будь-яких мирних перемовин з Україною, це є не більше, ніж блів. Ставки підняти. Більш того, дехто з міжнародних партнерів Володимира Путіна, наприклад, турецький президент Ердоган, цілком можуть бути розчаровані, тому що вони все ж таки, мабуть, розраховували на більш сприятливу політику з боку російського президента. Західний світ відреагував відповідним чином і чітко показав, що він, знову ж таки, усвідомлює небезпеку цього всього і, швидше за все, це виліться в більшення підтримки з боку Заходу Україні. Другий вимір, він стосується багато в чому саме в політичної ситуації в Росії, останні соціологічні дослідження показують, що нібито падіння рейтингів Путіна, да, вони є, але вони все рівно ще є недостатньо такими вагомими для того, щоб ми могли говорити про кардинальну зміну ситуації. Так само, як і всі ті протести проти мобілізації, бунти, вони безумовно є знаковими подіями, але вони ще не є вирішальними, вони ще не є можливо, тією конкретною подією, яка змінить ситуацію в Російській Федерації. Так, безумовно, ці протести, вони показують, що консенсус між владою та населенням в Російській Федерації – Є таким, би мовити, умовним і тримався доти, доки не були зачеплені безпосередні інтереси кожного, скажімо так, середових жителів. Тут цікавий ще один момент, чому ми говоримо часткова мобілізація в лапках, тому що, як ми бачимо, під цю мобілізацію потрапляють досить такі часто навіть ті категорії, про які було оголошено, що вони не будуть залучені. Це і люди, які не служили, це люди, які не мають взагалі військового досвіду. І відповідним чином не зрозуміло, яким чином ці люди можуть послужитися в якості військовослужбовців, особливо під час війни. Є ще один важливий момент, це певне соціальне рашурування. Ми бачимо, що оголошена мобілізація викликала бажання певною частиною росіян залишити Росію, втекти фактично від мобілізації. Але давайте не забувати, що сьогодні подібна втеча є певним чином розкошу і на яку здатна, знову ж таки, більш-менш забезпечені верстви населення в той час, як е, ті, у кого нема фінансових можливостей чи якихось інших можливостей е, залишити е, Росію, змушені будуть е, виконувати ті настанови і змушені будуть йти пі, становитися під е, е, ружьою, е, в, в, в, виконувати свою роль гарматного м'яса у війні Росії проти України. І нарешті третій вимір, він є, так би мовити, мілітарним виміром, наскільки ця мобілізація здатна змінити військову ситуацію на фронтах російсько-української війни. Безумовно, якість людей, які сьогодні набираються в армії по мобілізації є, звісно, значно нижчою, і вже є свід того, що багато хто з них потрапляє на поповнення військових частин, не отримавши необхідної військової підготовки, і це теж, знову ж таки, показував ставлення Росії до своїх громадян, Разом з тим, все ж таки, 300 тисяч є 300 тисяч, навіть якщо вони не підготовлені, вони можуть просто становити собою масу і хтось з цих людей, до речі, може мати певну військову підготовку, хтось, пройшовши обкатку бойовими діями, стане більш-менш досвідченим бійцем і ми не повинні це кидати з рахунків, відповідним чином, навіть цей поганий по своїй якості матеріал, він створить певне напруження, на фронтах, і Україні, відповідно, треба бути готовими до, можливо, певного зростання натиску, бо Росія буде прагнути відновити певночинно свої позиції, неважливо під яким гаслом, чи буде це заявлено про необхідність в лапках да, визволення там, територій там, Херсонської та Заборізької областей, які Росія прагне анексувати, чи на, яких, чи на якихось інших підставах, ти не менше. Всі ці люди певну роль можуть відіграти в тих військових планах, які, які сьогодні має Російська Федерація. Отже, при всьому тому, критично оцінюючи якість цього матеріалу, ми все ж таки повинні зважати на те, що навантаження на українських військових вона зросте. Що якщо казати про ставлення з українського боку до тих кроків, які вживає Росія, до так званої часткової мобілізації, то тут можна сказати одне, що для українських солдат не змінилося в даному контексті нічого. Задачі залишилися ті ж самі. Звільнення окупованих українських земель, Перемога над ворогом. Моральний дух українських військових залишається, як і був, так і залишається високим. І це, можна сказати, з особистого спілкування з військовослужбовцями України. Ну і врешті-решт є настрій на те, що перемога все ж таки буде за нами. Ми можемо додати до всього того ще й такий ключовий фактор, як мотивація. Тому що все ж таки український солдат навіть у самих складних умовах лютого-березня 2014 року мав досить чітку мотивацію, бо він сражався на своїй землі і за свою землю, в той час як російський солдат знаходиться на чужій землі і знаходиться в умовах негативного оточення, знаходиться в, оточ... в умовах ворожого оточення і відповідним чином відчуває всі недоліки, системи логістики, яка сьогодні існує в е, Російській Федерації. Таким чином, можемо говорити про те, що безумовно це буде проблемою, але ця проблема вирішується і е, в ЗСУ все ж таки має сьогодні достатній досвід для того, щоб виконати ті завдання, які перед нею стоять. Все буде Україна!